Ну, на початку е, трошечки, скажімо, таких певних теоретичних міркувань. Їх важливо знати для того, щоб розуміти, що сьогодні відбувається з інфляцією в Україні. Справа в тому, що класично економісти розрізняють два головних типи інфляції. інфляція попиту, інфляція пропозиції. Інфляція попиту – це інфляція, за якою... Е, попит перевищує пропозиції тобто умовно грошей більше ніж товарів інфляція пропозиції це коли ціни зростають тому що зростають витрати на виробництво звичайно що бувають змішані типи останнім часом перед глобалізацією з'явилось таке поняття як імпорт інфляції тобто фактично подорожчання через те що зростають глобальні ціни зростає вартість імпортованих товарів курсовий чинник тут втручається але найголовніше що це Класичні типи інфляції, вони діють в умовах певної національної економіки, і вони, власне кажучи, цією національною економікою регулюються. І коли національний регулятор, як правило, Центральний банк починає здійснювати антиінфляційну політику, він починає впливати економічними регуляторами на економічну ситуацію в національній економіці. Але в останні, ну, я буду казати, десятиріччя, особливо в останні роки у світі суттєво зросла частка тих чинників, які фактично виходять за рамки економічних мотивацій. Це важливо знати, тому що, по суті, те, що відбувається сьогодні в Україні з інфляцією, це не унікальний наш феномен, це фактично продовження загального глобального тренду. Ну, зокрема, дуже велику роль відіграють різного роду інформаційні сигнали, які рухають ціни, формують там цінові ажиотажі, можуть спонукати дефіцитів і так далі. Велике значення має вплив різного роду глобальних процесів, які сьогодні відбуваються у світі. Це, глобальні кліматичні зміни, це вплив пандемії COVID-19, різного роду безпекові ризики, і, зокрема, війна в Україні, яка сьогодні є одним із ключових драйверів глобальної інфляції, на думку переважної більшості фахівців. Це певні технологічні зрушення, які теж впливають на ціни. Цифровізація, поширення альтернативної енергії, енергетики, поширення різного роду біотехнології і так далі, які просто змінюють структуру споживання. Ну і, власне, зміна споживчих подобань. Тобто люди більше схиляються до, скажімо, там, можливо, екологічно чистих товарів, десь звертають увагу на соціальну відповідальність тих компаній, які є виробниками. Десь, можливо, вони починають орієнтуватися інформаційно на тих, хто споживає разом з ними. І, ну і, зрештою, що дуже важливо, що інколи і національні уряди або наднаціональні організації накладають певні обмеження. Скажімо, впроваджують певні види санкцій, певні регуляції в екологічній сфері, зокрема той же саме виглядцевий податок в Європейському Союзі, певні стандарти, скажімо, соціальної відповідальності і так далі. Це ті чинники, які фактично виходять за рамки економічних мотивації економічних, раціональних, різного роду процесів. І тому зрозуміло, що якщо говорити, що ці чинники, вони так само впливають на динаміку інфляції, то вдіяти щось із ними впливаючи суто в рамках економі економічної системи уже досить, досить важливо. Тому на сьогоднішній день національні регулятори, центральні банки кооперуються з урядами, здійснюють міжнародну кооперацію для того, аби, ну, власне, спробувати забезпечити адаптацію національних економік до цих позаекономічних чинників. Тобто, якщо раніше подолання інфекційних трендів вимагало насамперед збалансування попиту і пропозиції, часто через монетарні інструменти, сьогодні необхідно адаптувати і виробників, і споживачів до тих, структурних систем, системних змін, які відбуваються, які змінюють інфляційні тренди. А це означає, що і антиінфляційна політика сьогодні фактично ну, трошки зміщується. Вона менша сьогодні лягає суто на плечі монетарних регуляторів, а зміщується на плечі інших стейкхолдерів, які беруть участь у цьому процесі. Якщо ми подивимося на те, яким чином в останні роки з цим інфляційним сплеском намагаються щось діяти провідні країни світу, то ми побачимо, що ними сьогодні впроваджується низка важливих програм, які фактично вже мають не стільки, вони мають антигендаційне призначення, але вже природне не стільки впливу, власне, на, на монетарні показники, скільки на зміну структури, впровадження адаптивності, скажімо, до кліматичних змін, адаптації до тих змін, які відбулися внаслідок пандемії COVID-19. І сьогодні, коли фактично європейський континент перебуває під надпотужним впливом і гарячої фази війни, яку Росія розв'язала в Україні з 24 лютого, і різного роду гібридних впливів, які сьогодні Росія завдає на усі європейські континенти, використовуючи так звану енергетичну зброю, тобто впливаючи на ринки енергоресурсів, то зрозуміло, що це так само ті чинники, ті, ті, ті, ті мотиватори інфляції, які дуже важко спробувати подолати за рахунок суто монетарної політики. Отже, резюме, власне, з цього такого, можливо, трошки екс... теоретичного екскурсу, власне, має полягати в тому, що на сьогоднішній день антиінфляційна політика і в глобальному вимірі, і в європейському вимірі, вона вже не розглядається як суто задача монетарної влади, а як колективна задача. Звертаючись до України, ми чудово розуміємо, що фактично те, що сьогодні відбувається в Україні, це ну дуже великою мірою саме от така такий специфічний тип інфляції. Ну я би назвав її неконвенційною інфляцією, тобто тією, яка не підпадає під загальні закономірності. От що ми сьогодні бачимо? Внаслідок війни руйнування логістичних ланцюжків, подорожчання логістики. Ми бачимо зміни в структурі і в обсягах пропозиції, пов'язані не з економічними чинниками, там, скажімо, особі вартості там, і так далі, а сути, з фізичними руйнуваннями або з втратою доступу до того чи іншого виду ресурсів. Ми бачимо дуже потужні впливи інформаційних, різного роду інтервенцій, занепокоєність, яка виникає у людей, які потім починають там передівляти посилений попит на ті чи інші види, види товарів. Ми, зрештою, бачимо значне зміщення в в структурі споживчих водобань. Тобто люди сьогодні, можливо, менш схильні до придбання товарів і послуг, скажімо, такого не першого значення, не, першого, не першої важливості, більше схильні до того, щоб формувати певні резерви. А, і от все це вкупі формує значні інфляційні тренди, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні, і які, власне, сьогодні нам потрібно, звичайно, тримати принаймні під контролем, ну і зменшувати віру, можливо. А, звертаючи до політики Національного банку, ми бачимо, що фактично, де-факто, Національний банк зберігає свою зорієнтованість насамперед на так звану політику інфляційного таргетування, тобто політику, за якою є певний, скажімо, бажаний рівень інфляції, і Насбанк намагається вплинути на неї через регулювання, курсу, регулювання облікової ставки Національного банку, тобто відсоток, за якою Національний банк позичає гроші банківської системи. Зрозуміло, що в нинішніх умовах, в умовах війни дуже важко говорити про якийсь інфляційний таргет, тобто цільовий показник. Розуміло, що сьогодні немає в чистому вигляді цієї, цієї системи інфляційного таргетування, але по суті сьогодні от наша інфляційна політика вона здебільшого зосереджена саме на плечах Національного банку, які в міру наявного у нього інструментарія намагаються з нею щось зробити через цей, цей е, е, відсотковий інструмент. І ну треба сказати що взагалі та система та, та, той рівень інфляції, який на сьогоднішній день ми маємо, він, власне, достатньо поміркований, якщо подивитися навіть на те, що могло би бути. Якщо ми, скажімо, співставимо навіть з періодами початку війни, відкритої війни Росії проти України, тобто, скажімо, з 2014 роком, сьогодні ми маємо інфляцію співставно і з рівнем 2014 року, і навіть нижчу, ніж показник 2015 року. Це, власне кажучи, заслуга Національного банку великої міри. Проте надалі ми вважаємо, що все-таки потрібно говорити про те, що подолання інфляції, неконвенційну інфляцію, яка сьогодні домінує в Україні, не може бути лише завданням Національного банку. І з нашої точки зору тут має бути перш за все застосований партнерський підхід, тобто задіяння головних стейкхолдерів, які тим чи іншим чином впливають на інфляційні процеси в країні. Фактично, що це за стейкхолдери? Ну, звичайно, що насамперед, на першому місці залишається Національний банк. Національний банк, який так само має однозначно забезпечувати свою незалежність, зберігати свою незалежність, який е, має здійснювати е, достатньо чітку монетарну політику, тобто регулювати кількість грошей в обігу, який має впливати на стабільність банківської системи, ну і бажано, звичайно, е, максимально обмежувати різного роду спекулятивну діяльність, е, спекулятивну тренди на фінансовому ринку. Другий рівень цього партнерства – це, власне, комерційні банки, задачі яких максимально абсорбувати той фінансовий ресурс, вільний фінансовий ресурс, який сьогодні обертається в економіці, на депозити і далі конвертувати його у кредитування. Причому, якщо ми говоримо про антиінфляційні задачі, то це мають бути кредитування структурних змін. змін, які адаптуватимуть сторону пропозицій до цих викликів неконвенційної інфляції, які сформувалися сьогодні в економіці. І великою мірою обумовлені саме ризиками і викликами війни. Уряд в широкому сенсі цього слова, тобто Міністерства і різного спрямування, має дуже потужно підключатися до антиінфляційної політики, тому що великою мірою сьогодні інфляційні тренди народжуються саме тут. Ми про це вже трошки згадували. Це максимальне підтримання стабільності і, роз, і, і динамічності і логістики в країні, тобто системи транспортних перевезень, там пропуски на, на пункти, діяльність пунктів пропуску на кордоні, стабільність постачання і мультимодального, мультимодального тобто різного, застосування різних видів транспорту, транспортної інфраструктури, яке має, ну, принаймні, стабілізувати і вже точно не збільшувати видатки бізнесу на логістику. Це забезпечення вільного вороту ринкової інформації, тобто фактично мінімізація тих інформаційних диспропорцій, інформаційних нерівноваг, які часто є чинниками саме такої неконвенційної інфляції. Це максимальне підтримання політики конкуренції і подолання ризиків різного роду спекулятивних трендів, різних видів справедливої, недобросовісної конкуренції, яка може використовуватися в умовах викликаних війною, таких, якби достатньо екстремальних умовах, в яких працюють бізнеси сьогодні. Це однозначно нагляд над достовірністю і обґрунтованістю тарифів, тих послуг, які надаються монополістами. Це, це можуть бути і транспортні тарифи, і комунальні тарифи, і енергетичні. Сьогодні дуже велику роль як антенсаційного якоря дійсно відіграє рішення уряду стосовно заморожування цін на комунальні послуги для населення, але треба розуміти, що так само ці тарифи фактично діють і на собі вартість виробників. Тобто впливають на бізнес. І тут ситуація трошки складніша, тому однозначно діяльність таких монополістів має регулюватися. Інколи можна говорити про те навіть, що на певних, скажімо так, ризикованих, ризикованих ринках, які перевантажуються попитом, уряд має вдаватися до товарних інтервенцій для того, щоб запобігати ціновим стрибкам. Бізнес, він так само має виступати партнером цієї цій інтентаційній політиці. Задача бізнесу сьогодні адаптуватися до тих умов високих, високого рівня воєнних ризиків, які Спостерігається в економіці і максимально скористатися тими можливостями, які сьогодні може надавати діяльність комерційних банків щодо кредитування, діяльність уряду, який сьогодні має сприяти цій адаптивності. Ну і фактично у взаємодії один з одним бізнес та савопартнерські взаємодії, він так само може оптимізувати свої витрати, оптимізувати доступ до інформації, оптимізувати роботу з споживачами, тим самим зменшуючи вплив цих всіх невизначених і різного роду привантажених витрат на, на рівень цін. Велика роль сьогодні може відіграватися органами місцевого самоврядування, тому що досить часто і логістика, яка забезпечується для бізнесу, вона залежить від місцевого самоврядування, так звана остання миля постачання. І розвиненість торговельних мереж, які доносять товари до, до кінцевого споживача, це теж може впливати в органи місцевого самоврядування, і вони в цьому теж можуть виступати партнерами, протидії ціновим ризикам. Ну, і, зрештою, власне, громадські організації, які сьогодні достатньо суттєво розвинулися в Україні, і які відіграють важливу роль в, скажімо так, в подоланні ризиків війни, вирішення соціальних питань і так далі, так само вони можуть відігравати важливу роль і в антифляційній діяльності. Виявлення і протидії проявам добросовічної конкуренції, поширення інформації, ділової інформації для бізнесу, інформації для споживання досягнення кваліфікованості поведінки споживачів, яка теж може дозволити обмежити зростання цін. Думаю, що тут з громадянським суспільством теж можна побачити дуже велику роль. Ну і нарешті вже остаточно це, власне, самі споживачі особи споживачі, які перебувають у умовах достатньо високих ризиків, ну, різні, скажімо, в умовах війни переживають різні види ризиків, скажімо, хтось, можливо, більше скажімо, відчуває власне цей подих війни, тобто це втрати, це, це матеріальні втрати, це можливо, що і ризики там, для здоров'я життя людей і близьких і так далі. Це, скажімо, один формат поведінки, люди, люди просто вимушені виживати. Десь є люди, які, скажімо, можливо, перебувають в більш безпечних, безпечних умовах, але у них може бути проблема, там, скажімо, з наявністю роботи. Тобто різні, різні види, різні прошарки людей, різні Проширки споживачів, вони, звичайно, сьогодні мають різні прояви, різні прояви своєї споживчої поведінки. Ось адаптація, оптимізація споживчої поведінки в рамках тих можливостей, які є у людей. Оптимізація цього співвідношення між скажімо, формуванням резервів та поточним споживанням. Вибір оптимальних моделей споживання. Десь максимальне, скажімо, ощадливе споживання. От десь навпаки, скажімо, формування, свідомо формування резервів воно теж має оптимізувати, впливати на, на оптимізацію поведінки споживачів, і тим самим самі споживачі, самі люди, вони можуть долучатися до того, аби протидіяти інфляційним трендам. Тобто головний меседж, власне, полягає в тому, що та неконвенційна інфляція, з якою сьогодні в мовах стикнулася Україна, вона не може бути, подолання її не може бути покладено лише на монетарну владу. Вона має бути предметом достатньо чіткого партнерства, чітких партнерських взаємовідносин усіх стейкхолдерів по вертикалі, які залучені, або яких так чи інакше стосується, стосується цінова динаміка, стосується економічні процеси. Тобто національний банк, комерційні банки, уряд, бізнес, органи місцевого самоврядування, громадські організації, споживачі. Для того, щоб забезпечувалася ця взаємодія, звичайно, що потрібно, ну, власне, потрібні певні організаційні кроки. Які це можуть бути кроки, це, ну, перш за все, розуміння того, що проблема інфляції є системною, і для її протидії мають бути партнерські стосунки. Це визначення спільної цілі, тобто бажано, звичайно, щоб це було включено до певної загальної стратегії, урядової стратегії, яка передбачатиме протидію інфляційним трендам, як дуже великим ризиком, які сьогодні поставили перед Україною в умовах війни. Це визначення спільних принципів, за якими ці партнери, про яких я казав, вони діють в рамках протидії інфляції, тобто фактично узгоджено діють. Це, відповідно, очевидно, в рамках цього стратегічного документу розподіл певних завдань, які так прямо чи опосередковано покладаються на кожного з партнерів в рамках протидії інфляції. І, ну, власне, це дозволяє свідомо діяти, розуміючи, кожному розуміючи своє місце в цьому, вирішення цього загального антиінфляційного завдання. Звичайно, дуже чіткі комунікації, інформаційні комунікації паралінська комунікація між рівнями. Звичайно, що наявність е, прозорої, доступної передбач... інформації про ситуацію в економіці і передбачуваності дій кожного з суб'єктів. І, звичайно, що ну, основана на всьому цьому взаємна довіра. Довіра з приводу того, що у нас є спільне завдання, завдання стійкості країни в умовах війни. Для цієї стійкості забезпечення контрольованості, передбачуваності інфекційних трендів і, відповідно, залученості кожного із учасників економічного процесу до протидії цим інфляційним трендам. От якщо така довіра буде, тоді таке партнерство працюватиме адекватним чином, і можна буде говорити про те, що ми спільно не лише протестуємо ворогу, не лише, ну, скажімо так, забезпечуємо виживання країни, діяльність збройних сил на перемогу і так далі, але й в тому числі, Сприяємо стабільності, макроекономічній, макрофінансовій стабільності нашої країни. А макрофінансова стабільність це невід'ємна ну, частина загальної стійкості країни, нашої країни в цій війні з агресором. Я думаю, що, перш за все, Україна переможе саме тому, що ми спроможні діяти разом. Поки що ми довели, що ми спроможні діяти разом тоді, коли виникає, виникають екзист... екзистенційні виклики, тобто коли ми розуміємо, що інакше ми просто не виживемо. Але дуже хочеться сподіватися, що війна навчить нас, крім цього іншого, ще й тому, що спільно діяти разом можна і в більш мирних умовах, за рахунок цього досягати... Ну, скажем так, з вельми амбіційних цілей, от спроможність діяти разом, якої ми набули під впливом ворога, вона думаю, що нас сьогодні впевнено має вести до перемоги.